Так тіло Андрія Філика зустрічали у Вишнівецькій громаді. Навколішки і зі свічками. Сьогодні провести захисника в останню путь зібрались приблизно дві сотні людей. Панахиду за загиблим відправили у місцевій церкві. Помолитись за Андрія прийшов Василь Берний. Чоловік розповідає, був директором школи, в якій навчався хлопець. «Все життя покійного в мене прийшло на моїх очах, тому що відненарочні, важко говорити мені. Досить порядна сім'я, знаєте, проста сільська сім'я, але досить багато приділа вихованню духовності і праці. Дитина була, знаєте, сама і в школі, досить така послушна і працьовита, Що в майстерні, чи на ділянці, він любив сільське господарство, він любив коні. Дуже такий вічливий хлопчина був, і його сестри гарно вчилися, він добре вчився. І був прикладом для, для дітей. Після молебні коло нарушила до кладовища. Тут зібралась рідня Андрія Філика. Його бабуся розповідає, онук з перших днів повномасштабного вторгнення хотів захищати Україну. Він був сухняний, добрий, веселий хлопець, всіх слухав, допомагав всім. Похвалимо сьогодні нашого героя, нашого сина лучого, мого похрест. Він був, в селі його знали дуже доброю людиною, щоб всі не пишалися і брали приклад на даний час в нашій Україні. Перед тим, як поховати Андрія, під звуки гімну України військові розгорнули над його труною синьо-жовтий стяг, а потім передали його матері-бійця. Також їй вручили грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача Збройних сил України. Анастасія Чучко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.